Eh, a ver, que mosca a grabación? Que foi o primeiro que pensaxes cando te propuxeron ser xurado desta edición de youtubeiras? Pareceu-me un marrón, pero tamén me fixo ilusión. Defínete en tres palabras. Eh, pff, desorganizada... Que hagas valorar como xurado? Eh, o que digan as bases, atereime o que digan as bases. Ides moi rápido. No caso de aceptar sobornos, que te gustaría que te desen? Eh, non aceptaría sobornos baixo ningún concepto. Fixeches algunha vez un vídeo? Sí, fíjense vídeos poco lograos, bastante frikis.